Привіт, друзі! Ви на каналі «Фартовий колекціонер». Нарешті приїхала ця банкнота 20 гривень. Я вже подивився огляди на всіх каналах, які тільки можливо. Але до мене вона ніяк не доїде. Замовив я її 3 березня. І тільки 29 березня мені її відправили. Давайте ми зараз розпакуємо, подивимось. І я скажу вам свою думку з приводу цієї... Банкноти. Але ще дуже важливий момент хочу сказати, друзі. Не зупиняємось, продовжуємо донатити на ЗСУ. У мене в наступному відео буде благодійний лот, частину грошей я передам на збір моїм друзям на окуляри ночного бачення. Так що дивіться, це буде альбом монет України, обігових. Я його виставлю на Віоліці. Посилання буде у описі цього відео. І частину грошей я передам хлопцям. І дуже дякую всім, хто зараз не зупиняється, захищає, робить величезну роботу для всіх нас. Переходимо до огляду того, що мені відправили Національний банк. Ми бачимо... Ось такий конверт. Ну, я думаю, хтось вже стиг трошки заробити на, на цьому. Тут е, можу сказати, що у мене 169 гривень коштувала ця посилочка. 169 гривень. І пам'ятна банкнота, пам'ятаємо, не пробачимо. 20 гривень в конверті. На жаль, тільки таку я зміг замовити. А до речі, якщо хочете бачити, коли ж з'являються ці банкноти на сайті Національного банку НБУ, переходьте в мій телеграм-канал, там я викладаю інформацію, або інші підписники викладають інформацію, коли з'являються банкноти та монети, і можна вчасно зайти і щось собі замовити по супер класній ціні. Друзі, ну. По-перше, я бачу, це дуже красивий, красивий такий конверт кольоровий. Мені подобається. Хоча трохи він, я бачу, вже тут на відео не буде видно, чи переламився десь. Ну, це доставка така доставка, хоча я замовляю тільки новою поштою. Бачимо тут нічого зайвого, тільки банкнотка. Блін, вона просто неймовірна. Я не знаю, я завжди стараюсь заплатити банкнотами, які у мене приходять, двадцятками, але цієї банкноти заплатити в магазині, ну, це буде просто якесь божевілля. Не знаю, може хтось з блогерів таке робив. Дивіться, який офігезний просто неймовірний формат захисту. Блін, я цю банкноту, у мене, на жаль, зараз у Львові немає моїх банкнот, просто не можу насолоджуватись своєю колекцією, а ось ця банкнота буде, можна сказати, першою або другою в колекції тут, у Львові. Ну, так, зараз подивимось, які у нас... Захист тут. А який же номер? Давайте глянемо, який номер. Підпишіться, до речі, на канал, щоб бачити класні огляди. Номер банкноти, ми дивимось, взагалі, нічого. Нічого цікавого, просто звичайний номер. Ну, хоч прислали, це вже супер, бо не всі змогли, змогли замовити, бо дійсно це не так легко знайти, щоб вона була на сайті, щоб вони відправили. Тут у нас інформації, дивіться, взагалі інформації про банкноту немає. На конверті. Блін, я дуже хочу другий варіант банкноти замовити. І така можливість є, коли банкноти будуть в наявності. Їх продавали доволі дорого на Віоліці. Ще місяць тому зараз ціна на них трохи впала, можна купити і за 500 гривень зараз бачу торги йдуть з однієї гривні ну, скоріш за все, чим далі, тим більше вони будуть з'являтися у людей які їх можуть замовити і ціна буде трошки падати, бо саме перші банкноти які вийшли, вони прям набирали космічні ціни там, до тисячі я бачив продажі. Ну, що можна сказати? Ну, ця банкнота буде нам нагадувати про те, які ж шлях ми з вами пройшли і зараз проходимо і щоб ми пам'ятали якою ціною здобувається свобода якою ціною здобувається наша незалежність я ще раз нагадую послання буде в описі збір грошей на ЗСУ друзі, хто не підтримав поставте на паузу, закиньте хоча б 5-10 гривень саме головне не сума а то, як ви до цього відноситесь, що ви донатити хоч потрохи, але ми всі разом. Це відео побачить багато людей. Тисяча, дві, три тисячі. Якщо ми скинемось хоча б потрошки, вже хлопцям буде трохи легше і якісь засоби нічного бачення, або взуття, або щось інше можуть допомогти нашим хлопцям, нашим людям здолати все. І обов'язково підтримуйте своїх друзів. Я думаю, ви так і підтримуєте, хто служить, записуйте їм відеоролики, відправи Записуйте записувати вітання від родичів дякую вам дякую ну вона просто неймовірна дуже красива і є бачите всі а, ступені захисту які необхідні і для виявлення номіналу банкноти для тих людей хто не бачить а, я думаю зараз я прикріплю інформацію як саме ця банкнота як саме ця банкнота захищена, ви бачите зараз на своєму екрані, з офіційного сайту. Більш детальний опис, огляд буде в описі до цього відео. Це Spark захист, ви бачили на інших банкнотах його, як він тут виглядає. Елемент захисту, тут калина, друзі, бачите? Ох, клас! Це просто немовірно. І тризуб, тризуб. Uh, бачите, жовто-блакитний, жовто-блакитний, він доєднується з одного боку до іншого. Я думаю, більш детальний огляд саме ступенів захисту, можна подивитись ідеї на інших каналах, чи якщо хочете, я можу наступне відео прямо розказати по пунктах, але я думаю, це... Uh... Не так критично, я вже ви вже побачили. Ой, дивіться, як двадцятка тут гарно виглядає. Просто супер. Ще раз дякую всім, хто зайшов подивитися це відео. Я сподіваюся, вам ця банкнота подобається. Підписуйтесь на телеграм, щоб бачити, коли ж ці банкноти та монети з'являються у нас а, в магазині Національного банку, який працює в тестовому форматі, вони постійно вибачаються за те, що у них анулюються замовлення, але якщо у вас анулювалося замовлення, не переживайте, скоріш за все це просто глюк і воно вам прийде в якомусь форматі, я думаю, через 2-3 тижні замовлення буде у вас. Друзі, дякую за перегляд, бувайте!